لقد تم تجربه من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من كله من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من الزواج من من الزواج من الزواج من من الفين اربعمئه انشغال هل هو مكانه ام لا هل اه كيك. ام وصلوا من هو مكانه ام الرسم. هل هو الله يسخر لا هل هو مكانه على لا هل هو مكانه ام لا هل هو مكانه ام لا هل هو مكانه ام لا هل هو مكانه بارك الله. هذا هذا اللي هنا. سبين درهم؟ جل ألف وثمانمية. آه، كي السلام ورحمة الله.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 ادخل شي حاجه راه غادي قصد شي حجار يجي تقدى راه كاين المحل حدا الصيداليه في الشارع بالضبط غير كلو. شمان الله يسهل على الجميع سبا الماكياج هنا كله الثمن ديالو ياك كلشي من الله يحفظك داتي ودخلتي يا ولدنا بلاتي الله يحفظك اديني فين هو ديال الزيوت الزيوت ديال الشعر ديتو آه، انا راه كنقول لهم هذا خاص, خاص بالنساء يا النساء اخويا خليهم له خليهم في هذه هيك لا لا الحب ديالها وعاودنا عليها را نشوف هي كيتسودا من اه مطلوب اه كاينين هادو ها اللي فين هو اللي مطلوب اه عطيني خليني برا المشتركين ليفاب كاينين في طريزات ديالهم شحال عليهم هادو هادي بون 600 5600 درهم كاينه اللي هنايا شويه ولكن هذا يعني الشيء اللي كاين الجديد هو هذا كاين راه ما كاين والو فيها آه اطلق على الله سبحانه وتعالى شيء ديال الله صافي هاد الساعات هادو ديال ملي ياك فين هي هاد هاد اه, ها. آه هل الثمن ديالها 120 120 كيتاولوا ديالهم كامل كل الله وهادو هادو اللي هنا. ايه وهذه ديال الماء، هذه واخا في الماء الصغيرة اللي هنا؟ وغاد؟ اه، لا الله يسر لكم بأين الأطفال آه ال... ال... ال... ال... الله يرحم ليك الوالدين منش كي هنا؟ مم. من درهم من درهم من واحد حتى سبعة درهم هذا هو <تصفيق> أدين <تصفيق> فقره